السلام عليكم إخوان الأخوات نتمنى تكونوا بخير وعلى أفضل حال نحبكم اليوم إن شاء الله فيديو جديد وحصة جديدة يلا <تصفيق>